السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع في شارع الصور الرئيسي شقة مساحة 200 متر العمارة فيها اتنين اسانسير مدخل وفيو بانورام الشقة مش مجروحة خالص وعلى الشارع عمارة فيها اتنين اسانسير مدخل وهم مستوي راقي جدا شوف الفيو الفيو كله علي المشتل موقع مميز جدا مطبخ امريكان على الريسبشن مش هحقق مساحتها التفاصيل كلها اسفل الفيديو دي مساحة المطبخ ونطلع نخش على طرقة التوزيع دا باب يفصل الغرف عن الريسبشن دي أول غرفة فيها بلاكمون ميزة إن العمارة مدخلها فخم جدا واتنين أسانسير حاجة مستواها راقي ده الحمام اللي بيخدم الغرفتين وفي بانيو شارع طبعاً مغرية جداً هنبسها. عندنا بعد كده الحمام التاني وفي بانيو باردة عندنا هنا الأوضة الثانية. في هذا ميزانيه مش مجروحه من الغرف او الريسبشن دي الغرفه الرئيسيه مساحتها كبيره منا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس اتمنى يكون فيديو النهارده اعجبكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته